Костянтине, а можете розказати нам про ситуацію на запорізькому напрямку оперативно. Ну з того, що можна говорити? Напружено постійні обстріли. Ворог е обстрілює. Спочатку де розвідка дронами, потім обстрілює наші позиції, обстрілює цивільну забудову, житлові будинки, е піддає е обстрілам з різноманітних видів зброї і? готується одночасно з цим до наступу і у нього є плани вийти на кордони а на адміністративні кордони Запорізької області а вони нашого контрнаступу не бояться серед них їхніх також говорять що можливий удар контрнаступу українського це запорізький напрямок чи вони його підсилюють от ми про них почали а тепер до наших Справа передамо, що да, отримують вони відсіч і готує... з боку наших захисників і готуються до контрнаступу, тому що і будують активно захисні споруди і вже вони все-таки починають потихеньку примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, тому що їм потрібно буде живе м'ясо, щоб затикати їм дири під час нашого контрнаступу. А ви про дрони згадали, а що у них з дронами? Їх стає більше, стає менше? Їм періодично сухопутним коридором у цей Сімферополь-Ростов підвозять дрони, підвозять спорядження, підвозять різну іншу техніку, яку вони потім використовують для, зокрема, щоб знаходити опорні позиції українських захисників і наносити по ним удари з тої чи іншої зброї. Дронів у них дуже багато і це велика проблема. А стосовно снарядів артилерійських, спершу про це говорили багато експертів, але і Гринштаб український вже каже, що росіяни відчувають снарядний голод. Чи ви можете відчув... ну, відчуваєте це з боку ворога на своєму на Запорізькому напрямку? Ну, у нас інтенсивність боїв трошки менша, ніж на Донецькому напрямку, тому поки у них тут снарядного голоду, як такого, немає. Хоча вони, ну, вони продовжують обстрілювати, по принципу, п'ять разів стріляємо, один раз щось попаде, але, ну, як, скажімо так, на... Причиною, можливо, їхнього снарядного голоду і зниження інтенсивності обстрілів є вдала робота українських сил безпеки оборони, які вибивають склади озброєння і боєприпасів. Хаймарсом. Бо це більше на їхній снарядний голод, тому що в крайній тиждень в низці громад відбувся фестиваль Бавовни, який завершився знищенням складів артилерійського артилерійських снарядів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Костянтин, а як вони себе поводять після цих фестивалів Бавовни? Посилюють терор проти цивільного населення, влаштовують облави, шукають підпілля, шукають коригувальників, якби, і посилюють обстріли певних громад Запорізької області, зокрема, у нас є гуляє наше міцне, незламне е, містечко, яке вони обстрілюють, в тому числі, фосфорними снарядами. А, чи змінюється якась ситуація на фронті в дні масованих ракетних атак, так як було сьогодні вночі? Ну, ви знаєте, що дуже масована ракетна атака по 10 областях і по місту Києву, є влучання. Вперше вони залучили, навіть кинжалів не, кинжалів не пожаліли, залучили кілька видів цих ракет. Що на фронті в цей час відбувається? Чи взагалі ніяк ситуація не змінюється? Ну, я скажу так, що перед оцим варварським ракетним обстрілом, зокрема, по Запорізькій області, вони активно вели розвідку своїми безпілотниками, в тому числі розвідувальними цими шахедами, які, як правильна їхня модифікація називається, і вони вичисляли ті чи інші об'єкти, і плюс у них вже є каригувальники на тих і інших територіях. І, от результатом стало те, що потім вони завдали неодноразових ракетних ударів по Запорізькій області. Перед тим я ж кажу, іде розвідка, і це, можна, це характерна, скажімо так, особливість всієї ділянки фронту. Якщо ми беремо Запорізьку область, як ну, таку певну ділянку фронту. Спочатку вони активно ведуть розвідувальні дії, в тому числі, висікаючи наші засоби захисту, а потім наносять удар. А була інформація, що завозили від самих, до речі, москалів, від їхніх пропагандистів, вони хвалилися, що навозили свіжо мобілізованих росіян в Запорізьку область, і зараз там ідуть якісь тренування. А що всі мобілізовані росіяни переживають ці тренування? Ну, тренування, як би ми над ними не сміялися і не прикалувалися, у них дійсно періодично відбувається, і бойове злагодження. Я в тому році, здається, в вашому ефірі говорив, що вони проводили тренування по роботі з мінометами, ми ж бачимо, що мінометних обстрілів зазнають ті чи інші громади. І те, що мобілізованих сюди звезли, це правда, і тут вже повний такий, Національний та етнічний вінігрець тих мобілізованих вже, там, з Башкартостана, є дагестанці, осетіни, чеченці, з Замурської області, з Приморського краю, з Криму. Тут ну, буряти то само собою, то вже по умовчанню. Я скажу, що тут вони понавозили багато е, різних е, представників окупаційних військ. А ви ще згадали, що є і мобілізовані примусово мобілізовані з тимчасово окупованих українських територій. А це зокрема із Запорізької області, з тимчасово до окупованих територій, чи з Донеччини, Луганщини там, пані Катерина, я сказав, що вони потихеньку починають примусову мобілізацію під виглядом створення народного так званого ополчення але вони вже до того намагалися типу створити народні добровольчі батальйони Судоплатова і Тавріда у них нічого не вийшло довелося насильно людей заганяти от скоріш за все так само буде формуватися це нібито ополчення тому що вони ж до того проводили паспортизацію і наші хлопці легіону свободи одразу сказали що Спочатку російський паспорт, потім російський воєнник, а потім примусова мобілізація. Ми зараз, в принципі, бачимо, що якраз на практиці реалізується весь цей логічний ланцюжок. І вони таким чином будуть заганяти місцеве населення в свої бандитські формування. Крім того ж, дивіться, як цікаво. На Донбасі вони вже планують примусово мобілізовувати молодь 2006 року народження. А до того ж російська влада ухвалила програму, що на окупованій території поширюється материнський капітал на тих дітей, які народились після 2007 року. А це якраз ті діти, які вже зараз підходять під призивний вік в принципі. Вони таким чином просто батьків цих дітей стимулюють до того, щоб їхні діти брали російські паспорти, бо в Росії ще 13 Роки паспорти беруть. Ну а далі, після паспорта, я вам вже розповім, і примусово Якби Я ж повторю, знову, якби ми не сміялися над росіянами, але вони працюють системно, і якби, в принципі, у них, да, у них варварська злочинна політика, але вона йде системно і послідовно. А вони є якесь особливе ставлення, я маю на увазі до цих от мобілізованих примусово мобілізованих і тимчасово окупованих територій, вони такі самі в очах росіян, як умовно вагнерівці, зеки одноразові солдати, чи вони там ну дворазові, умовно кажучи? Я думаю, що ми незабаром вже побачимо на практиці їхні ставлення, тому що розповідати і співати росіяни дуже добре вміють і вішати мівіну на вуха. Тому, от коли вже почнуться, там скажімо, формування або з'являться, скажімо так, на військовій арені ті чи інші формування, зібрані з примусово мобілізованих, уже тоді ми подивимося.